العام الأول لنا عندما أبحرت فيه سفننا إلى شتى بقاع الأرض كنا مجموعة من المستكشفين الجامحين نسعى بشغف إلى اكتشاف العالم الغريب من حولنا فالكل يعلم أن عالمنا غريب فهذه كلمة قيلت آلاف المرات وفي كل مرة يُعرض جزء صغير من عمق الحقيقة التي نغفل عنها فهذه الأرض التي حملت آثار الأولين والآخرين حملت أيضا أسرارا كبيرة لا ترويها إلا لمن أراد السماع هذه ليست جولة نمطية بين السهول والهضاب بل هي رحلة عميقة رحلة إلى قلب الأرض وأطرافها نقرأ فيها أخباراً من كتب الأولين والآخرين عن أماكن عجيبة لم يطأها سوى القليل من البشر فمن بحر الظلمات إلى جزر الضباب ووصولاً إلى بوابات العالم السفلي تكتب الأرض حروفاً نرويها لكم في وثائقي أراضي الأرض الغامضة و... تاهت بنا الأفكار وعجبنا من أين نبدأ فتركنا سفينتنا تمضي بنا بعيدا إلى أن وصلنا إلى بقعة عميقة جدا يقال لها الكهوف العامودية ولكنها تعرف بين الناس باسم الحفرة العظيمة الزرقاء وبعد وصولنا إلى هناك اكتشفنا أمرا عجيبا حقا أنها لم تكن كهفا أو حفرة بل كانت بوابة غامضة تحت الأرض والبحار على بعد سبعين كيلو متراً من ساحل مدينة بليزا المطلة على البحر الكاريبي في أمريكا الوسطى نشأت الحكاية والأساطير عن الثقب العظيم الأزرق فلقد كان مصدراً قديماً لحكايات وحوش أعماق البحار وأسرار شعوب المايا روت فيه الأساطير عن أمور لا يعقلها بشر ولا جان يتكون هذا الثقب العظيم من نظام معقد بعرض يزيد على 300 متر من الكهوف الكلسية والتي تتصل بممرات معقدة مجهولة النهاية تحت الأرض بدأت القصة في عام 1971 عندما قدم البحار والمستكشف جاك كوستو بسفينته كاليبسو وكان العمق الأولي المقاس لهذه الحفرة 125 مترا بدأ الغوص الأول فيها وكان كافيا لاكتشاف ممرات وكهوف أرضية تحت البحر الا انه بدا من المستحيل الوصول لنهايه هذه الانفاق المجهوله، احس جاك حينها ان هذه ليست حفره او مجرد كهف تحت البحر، بل كانت بوابه سفليه لعالم جديد، عالم لا نعلم عنه شيئا ويصعب الوصول اليه، وكانها كانت دليلا على اساطير شعوب التبت، ومدخلا قديما لمدينه شمبالا الخالده. ظل الامر طي البحث لغايه عام 2018 عندما انطلقت رحله استكشافيه في ديسمبر برئاسه اريكا بيرجمان غاصت فيها الى عمق 125 مترا تحت البحر في غواصه فولاذيه متطوره فلاحظ الفريق مجموعه من المسارات الغريبه على الرمال وتابع سيره تحت ضباب كبريتيد الهيدروجين المتشكل جراء انعدام الاكسجين وفي ظل انعدام الأكسجين لم يكن متوقعا مشاهدة أي مخلوق في الأسفل ولكن عندما وصلنا إلى قاع الحفرة فوجئنا بوجود سرطانات وقواقع وغيرها من المخلوقات وباستخدام السونار اكتشف الفريق وجود عدد كبير من الصواعد والهوابط المعلقة وكأنها أعمدة جليدية ضخمة مع ممرات أفقية وسفلية شديدة الظلمة فاستطاعوا أن يرسموا خريطة ثلاثية الأبعاد لتلك الأنفاق المظلمة ولكن الشيء الغير متوقع أن أسرار تلك الحفرة العميقة وما وجد فيها ما يزال طي الكتمان إلى الآن وظلت همسات المستكشف جاك الأخيرة أنه عثر على بوابة العالم السفلي تحت البحر غادرت سفينتنا هذا المكان على طول الساحل وصولا إلى المكسيك فنزلنا منها وجبنا الوديان والسهول إلى أن وصلنا لمكان عقيم أشبه بأرض خاوية أرض من الرمال والحجارة أحرقتها أشعة الشمس ودفنت فيها ألغازا كثيرة وبصمت عميق حتى باتت تعرف بحزام الصمت في صحاري منبيمي شمال المكسيك يقبع الصمت هناك وسميت حزام لأنها تقع على نفس خط العرض مع مثلث بيرمودا على الجهة المقابلة من بحر الظلمات عند وصولنا إلى هناك وجدنا لافتة كبيرة كتبت باللغة الإسبانية تحذر المقبلين على هذا المكان فلا هاتف يستقبل إشارة الاتصال ولا بوصلة تحدد وجهتها حتى أن الجي بي اس والرادارات لا ترسل ولا تستقبل أي بيانات أو إشارات هناك أي أنها بمعنى آخر انقطاع تام عن العالم الخارجي لا يعيش فيها أي إنسان ولا حيوان فالحيوانات ماتت بشكل جماعي وغامض فهي منطقة خالية من الحياة تنتشر فيها الحيوانات النافقة التي دخلت إليها ولا يوجد سبب ظاهري للموت الجماعي لها فتلك الحيوانات ماتت سليمة بدون أي أثر لتدخل إنساني أو حتى صيد حتى أن النسور والسباع التي تأكل الحيوانات النافقة تبتعد تماما عن الحيوانات الميتة في تلك المنطقة وتظل هكذا حتى تتحلل بهدوء. بدأت الأنظار تتجه إلى ذلك المكان في شهر يوليو لعام 1970 عندما أرادت الحكومة الأمريكية اختبار صاروخ أثينا فأطلق من قاعدة عسكرية قرب النهر الأخضر كان خط سيره محددا بأن يمر بجانب حزام الصمت متجها إلى هدفه ولكن ما حصل بعد ذلك لم يكن بالحسبان حيث غير الصاروخ مساره متوجها نحو منطقة حزام الصمت وانفجر هناك وتلا هذه الحادثة حادثة حطام صاروخ ساترون الذي كان من مخلفات مشروع أبولو فقررت الحكومة الأمريكية إرسال بعض من المستكشفين والعلماء حتى يحققوا في الأمر فتوجهت بعثة مكونة من مجموعة من العلماء وبصحبتهم كلب مدرب وما إن دخل حدود هذه الأرض حتى بدأ الكلب يتصرف بشكل مريب وينبح بشدة نحو الفراغ وكأنه يرى شيئا لا يراه الإنسان وبدت عليه علامات الذعر والخوف تجاه خطر حقيقي وفي صباح اليوم التالي لم يجد العلماء أي أثر للكلب وفي نفس الوقت لاحظوا أيضا التصرفات الغريبة للطيور المهاجرة تحديدا عند مرورها بسماء هذه الأرض فقام الفريق بجلب سلحفات ودراسة التغيرات التي قد تطرأ عليها فوجد أنها أصابها شيء من الجنون إذ انقلبت على ظهرها وظلت تنظر نحو الشمس بدون أي تفسير كان من المقرر المكوث هناك نحو عشرة أيام إلا أنهم في اليوم الثالث شعروا بالأعياء والمرض الشديد وعانى البعض منهم من الهلوسة الشديدة فكتب أحد المستكشفين شهادته قائلا لقد ظهرت علينا علامات التعب والإرهاق الشديد كما عانى الكثير منا أنواعا من الهلوسة القوية شعرنا كما لو أن أحدا يدفعنا للخروج من تلك البقعة المريبة أنا أثق تماما بأن شيئا ملعونا يقبح هناك يعيش بالقرب من هذا المكان مجموعة من السكان المحليون وهم يعلمون خطر تلك المنطقة فقد رويت العديد من القصص والمشاهدات عن أشياء غريبة تحوم فوق سمائها روى بعضهم أنه رأى سحبا بألوان عديدة من الدخان بما يشبه الألعاب النارية تحوم فوق المكان كما يظهر في ليل هذا المكان بعض الأجرام السماوية الغير متعارف عليها وفي رواية أخرى للسكان المحليين رأوا كرات نار تتشكل في السماء وتختفي في أجزاء من الثانية كما شاهد السكان المحليون بعض العلامات الغريبة الموزعة على أطراف الصحراء القاحلة كما لو أنها نقوش تعود إلى زمن بعيد تشكل مشاهد غير مفهومة مثل عدة دوائر متداخلة وكأنها علامات تشير إلى شيء ما بسبب هذه الظواهر الغريبة نشأت العديد من النظريات التي تحاول تفسير سر منطقة حزام الصمت فيعتقد البعض بوجود شذوذ غير طبيعي يحوم فوق تلك المنطقة فهذا التفسير قد يفسر اضطرابات الحيوانات ويفسر أيضا الظواهر الغامضة في السماء مع سبب انعدام كافة وسائل الاتصال ولكنه لا يفسر أبدا النقوش القديمة والموت الجماعي للحيوانات ظهر تفسير آخر مرتبطا بالإشعاعات إذ تتهم الولايات المتحدة بأنها استخدمت هذه المنطقة للتجارب السرية والتي أدت في النهاية إلى موت جميع الأحياء وانتشار إشعاعات قوية أثرت على المجال المغناطيسي فيها مما سبب الهلوسة والإضطراب للمخلوقات عند دخولها ولكن لا يمكن لهذه النظرية أن تفسر كرات النار في السماء ورؤية الأجرام الغير مألوفة وما تزال أرض حزام الصمت لغزا كبيرا إلى الآن تركنا هذا المكان المريب والصامت وانتقلنا إلى أرض غريبة وكأنها الجحيم المستعر ففي عمق جوف الأرض قبعت بوابة الجحيم وهي حفرة مشتعلة منذ وأربعين عاماً كان لابد أن نعرف ما قصتها وكيف ظهرت تقول الحكاية إن فريقا من العلماء الروس بقيادة شخص يدعى زاكوف كان قد حفر حفرة بلغ عمقها تسعة أميال أي ما يقرب من أربعة عشر كيلو مترا ونصف قبل أن تصل في الأرض نحو تجويف في الأسفل فقرر أساكوف أن يجري بعض الاختبارات والتجارب إذ لم يصل أحد إلى هذه المسافة من قبل فأنزلت بعض الميكروفونات المقومة للحرارة مع عدد من المعدات الحسية الأخرى داخل هذه الحفرة ولكن بعيداً عن الأعماق لأن درجة الحرارة هناك وصلت إلى 1100 درجة مئوية وهي درجة كافية لصهر المعادن كانت الميكروفونات المنزلة شديدة الحساسية وقادرة على تسجيل الأصوات الغير مسموعة للأذن البشرية بهدف تسجيل حركة طبقات الأرض ولكن ما تم تسجيله كان مفاجأة بعد تعديل الصوت إلى مقياس الأمواج المسموعة للإنسان سمع أفراد الطاقم صوت رجل وكأنه يصرخ في هذا المكان كان هذا الصوت بمثابة الصدمة لجميع العاملين فقد ساد الصمت بين أفراد الطاقم فظن بعضهم أنه صوت المعدات المستخدمة في الحفرة فأمرهم أزاكوف بإطفاء جميع المعدات والتزام الصمت والتجربة مرة أخرى ولكن في هذه المرة سمعت أصوات لرجال ونساء يصرخون في باطن الأرض وكأنهم يعذبون في الجحيم لم يعد الفريق قادرا على الكلام، فلقد كانت صدمة شلت الالسن والاقدام، وبعد فترة وجيزة انتشرت القصة كانتشار النار في الحطب، وسببت صحوة دينية كبيرة بين الناس، فقامت بعدها امريكا بقول ان التسجيل كان جزءا معدلا من الموسيقى التصويرية لفيلم بارون بلاد، المنتج عام 1972. فقام صحيفة تابلويد الأمريكية بنشر هذه القصة بالإضافة إلى صحيفة ويكلي وورد نيوز فظهر أول تقرير في الولايات المتحدة على ما يعرف ببئر الجحيم وبعدها قام الشبكة الثالوث للبث الأمريكي تي بي أن ببثها على شبكتها الخاصة واعتبرتها أنها دليل على وجود الجحيم وكشفت أمراً غير متوقع عن الثقب الأزرق الذي تحدثنا عنه آنفاً والغواص جاك وقالت إن الغواص الشهيرة جاك كوستو تخلى عن الغوص في الثقب الأزرق العظيم بعد سماعه صرخات الناس المعذبين تحت الماء وهناك قصة أخرى تقول إن أحد رجال كوستو أغمي عليه من الرعب بعد سماعه أصوات صراخ في خندق برمودا. إلا أن الجهة العلمية قالت بعدها إن هذه الحفرة هي عبارة عن حفرة مليئة بالغازات الطبيعية والمواد السامة وعندما اكتشفها الروس قرروا أن يشعلوا النيران فيها ظنا منهم أنها ستنطفئ في غضون أيام ولكنها ما تزال مشتعلة إلى الآن ما يؤكد بطلان هذه الرواية فقد أثارت هذه القصة الجدل الواسع في أنحاء العالم منهم من صدقها ومنهم من كذبها أما أزاكوف فقد صرح قائلا أنه لم يكن مؤمنا بخبر السماء ولكن الأمر اختلف بعدما رأى صورة من الجحيم من قلب الارض المستعره الى قلب البحار المجهوله ابحرت سفينتنا بعيدا الى ارض اليابان واستقرت على مثلث بحري مخيف عرف بمثلث التنين ولقب في اليابان القديمه ببحر الشيطان في المحيط الهادي حول جزيرة ميكاي اليابانية وعلى بعد مئة كيلومتر جنوب طوكيو تقع منطقة بحرية غامضة قيل إنها كانت بوابة العالم القديم ومكان اختفاء السفن بالكامل فعلى عكس أكذوبة مثلث برمودا ما تزال حوادث الاختفاء في بحر الشيطان قائمة إلى الآن بدأت القصة في الحرب القديمة بين الياباني والفلبين عندما اختفت حاملتان للطائرات تابعة للجيش الياباني خلال عبورهما في بحر الشيطان ولا يزال مصير الحاملتين مجهولا إلى اليوم وفي عام 1939 أقلعت طائرة حربية أمريكية من مطار سان دياغو مرورا ببحر الشيطان وماء عبرت من فوقه حتى باتت الرحلة تمر بظروف عصيبة بالرغم من أن الظروف المناخية كانت مناسبة للطيران ولا وجود للعواصف فاستطاع القبطان النجاة منها عائدا إلى القاعدة الجوية فهرع إليها المسعفون ليكتشفوا أن جميع ركابها فارقوا الحياة وتوفي قائد الطائرة بعد فترة وجيزة أيضا قام فريق من المختصين بالكشف عن الجثث ليكتشف ثقوبا مريبة في أنحاء الجسد كما لاحظوا أيضا التلوث الشديد الذي أصاب جلودهم ولا تزال الأسباب مجهولة بدون تفسير وما بين عامي 1952 و 1954 اختفت خمس سفن حربية يابانية في ظروف غامضة واختفى جميع من كان عليها حيث يقدر عددهم ب700 راكب وفي كل عام تقريبا تتكرر حوادث الاختفاء ولكن الحادثة التي أثارت رعب الحكومة اليابانية هي سفينة أبحاث على متنها أكثر من 100 عالم تابعة لمشروع ضخم بغية البحث في هذا المثلث الغريب زودت السفينة بجميع الأجهزة الحديثة للاتصالات والبحوث وبجميع ما يلزم لرجوعها آمنة ولكنها اختفت دون أي أثر وفي ذلك اليوم أعلنت الحكومة اليابانية عن خطورة هذه المنطقة ووضعتها ضمن المناطق المحظورة وتم التعتيم عنها في جميع أنحاء العالم توقفت رحلتنا في جزر اليابان ولكنها ستتجه قريبا إلى أرض الجليد والأشجار إلى أنتاركتيكا، أرض ما بعد الجدار لنروي لكم أمرا لم يراه بشر العين الواحدة Thank you.